أنا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي إيه؟ بودي جارد؟ بودي جارد؟ أيوه. بودي جارد يا بابا؟ أيوه. بودي جارد. أنا ما بقولش حاجة. الله. هنتكلم النهارده عن بودي جارد الأحمال، الراجل اللي ما تخافش على أي موتور طول ما هو موجود. درسنا النهارده عن الأوفرلود. لو بصينا على الدايرة بتاعت المرة اللي فاتت اللي كنا قلنا عليها إنها مش كاملة. طيب خلينا نشوف هي مش كاملة ليه. لو جينا نقيس الامبير على الثلاث فازات بتوعنا هنلاقي ان كل فازه بتسحب حوالي 15 امبير الموتور اللي على اليمين ده هنبدا نعلّي الحمل بتاعه المفروض ان الموتور ده الريتيد التركي بتاعه بيساوي 50 نيوتن متر ده كده الحمل الكامل بتاعه طيب في الحاله دي الامبير الكامل للموتور هيكون 15 امبير وده لان الموتور بتاعنا القدره بتاعته 7.5 كيلو وات وانت انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا لك ايه انت هقعد اقول الكلام اللي اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع لا ده, ده هو قالها وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا ما تقلقش من الحسابات دي كلها هناخدها ان شاء الله في الدروس الجايه لكن خلينا دلوقتي نقول ان الموتور المفروض بيسحب 15 امبير وبنانا عليه عاوزين نزود الحمل طيب لما الحمل يزيد فالامبير هيزيد وزي ما كلنا عارفين ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم الأمبير الزيادة هيحصل له ايه؟ هيتحول لحرارة وبسرعة جدا هتشم بقى ريحة شياط وهتشوف دخان والدني هتبوظ منك في الحالة دي المطور بتاعك ده هيكون وضعه ايه؟ يا خالة يا عوض الورشة طيب الحالة الثانية بتاعتنا لو فازة من الثلاث فازات سقطت وفي حاله ان الفازه سقطت الامبير هيعلى برضه والموتور برضه نفس القصه هيتحرق وبنفس الطريقه دي كده لو اي مشكله حصلت سواء المشكله دي ميكانيكا او كهربا الامبير هيعلى فالموتور هيتحرق طيب نحل المشاكل دي كلها ازاي هنا بقى بيجي دور الاوفرلود بتاعنا زي ما قلنا في الانترو ان ده هو البودي جارد بتاع الموتي الوظيفه الاساسيه للاوفرلود انه بيعمل تريب او بيقطع الكهرباء عن الموتور لما يحصل عندي اوفرلود كونديشن والمقصود باوفرلود ان الموتور بيسحب تيار اكبر من الريتد بتاعه وزي ما شفنا في اسباب كتير ممكن تعمل كده في كل الحالات احنا محتاجين الموتور يفصل لو زاد الامبير عن حد معين عندي نوعين من الاوفرلود الاوفرلود العادي واللي بيتسمى باي ميتاليك تاني نوع عندي هو السوليد ستيت اوفرلود او الاوفرلود الالكتروني هما الاثنين بيعملوا نفس الحاجه لكن بطرق مختلفه هنتكلم عن الاوفرلود العادي الاوفرلود العادي دايما بيتركب تحت الكونتاكتور على طول وبيكون فيه تلات رجول بيدخلوا دايركت في الكونتاكتور من ناحيه الحمل او من ناحيه الموتور والاثنين على بعض كده بنسميهم موتور ستارتر وركز في المصطلح ده علشان مهم جدا في الحاله دي لما الكونتاكتور بيلقط الكهرباء بتعدل الموتور بتاعي طول ما الامبير في الحدود الطبيعيه بتاعتي لو بصينا على الاوفرلود هنلاقي بكره كده البكره دي اسمها اف ال اي او فول لود امبير ودي اللي بتظبط من خلالها الامبير اللي عاوز الجهاز يعمل عنده. بعد كده هتلاقي زرار بيعمل ريست سواء مانوال يعني لازم تروح تعمل ريست بايديك او اوتوماتيك يعني لو الكونديشن بتاع الاوفرلود اختفي هو بيعمل ريست مع نفسه هتلاقي زرار كمان ده تقدر تعمل منه تيست للتريب بعد كده هتلاقي نقطتين مساعدين واحده مفتوحه والثانيه مقفوله لو الطيار زاد ووصل للقيمه اللي انت ظبطه عليها او عيل عنها لمده م... لمده زمنيه معينه النقط دي هتغير وضعها النقطه المقفوله هتفتح والنقطه المفتوحه هتقفل طيب لو بصينا في الدائره اللي قدامنا دي هنحط اوفرلود ونبدا نعلل الحمل علشان نسحب امبير زياده اللي يحصل هنا ان الاوفرلود مش هيفصل وانا اتعمدت ان اعمل كده علشان اوضح اهميه النقط المساعده بتاعه الاوفرلود طيب خلينا نوصل كده النقط المساعده بتاعه احنا كده خدنا النقطة المقفولة هنعمل بها ستوب للدائرة بتاعتي لو حصل اوفرلود وهنستخدم النقطة المفتوحة اننا ننور لمبة صفرا في حالة الاوفرلود طيب خلينا نعلي الحمل كده ونشوف الله أكبر عليك ايه تمام زي الفل كده الاوفرلود بتاعنا اشتغل والدنيا بقت تمام طيب ازاي نختار الاوفرلود زي ما قلنا احنا محتاجين نحسب الطيار اللي هيسحبه المطور في حاله الحمل الكامل بتاعي بعدين نضرب الرقم ده في 1.15% يعني في حالة الموتور اللي هو 7.5 كيلو بتاعنا اللي هيسحب 15 أمبير عند الحمل الكامل هنضرب ال 15 أمبير دول في كام في 1.15% والكلام ده هيديني كام؟ هيديني 17.25% أمبير طيب وأنا بشتري الأوفرلود الأوفرلود شدة التيار بتاعته بتكون رينج يعني ايه رينج يعني وأنا بشتريه ما بشتريش تيار معين زي ما اتفقنا أن فيه بكرة اللي هي بتاعت الفول لود أمبير دي البكرة دي بقدر عدل حسب الامبير اللي انا عايزه فانا هروح هشتري اوفرلود من 16-18 امبير مثلا وهزبطه على 17.5 امبير طيب ايه تاني مهم معايا في اختيار الاوفرلود وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة عموما بقى في المكونات بتاعتك وخصوصا في مكونات الحماية زي الاوفرلود والسيركت بريكر حاول تشتري ماركة كويسة الموضوع ده بيبقى ضروري جدا يا جماعة. طيب احنا ما اتكلمناش عن نظريه عمل الاوفرلود خلينا نقول مبدئيا كده ان في منه كذا نوع لكن كلهم ليهم نفس الفكره في الاخر ببساطه كده انا عندي عنصر تسخين او هيتينج اليمنت عنصر التسخين ده هو اللي بيمر فيه التيار الكهربي بتاعنا طيب لما التيار الكهربي بتاعنا ده بيزيد وبناء عليه الحراره هتزيد بيكون في عنصر او معدن تاني العنصر ده او المعدن ده بيحصل له تمدد وده بسبب الحراره اللي بتحصل ليه وعلى شان كده تسمى ايه تسمى اوفرلود او تسمى برضه ثيرمال اوفرلود او الاوفرلود الحراري. في نوع تاني بيكون في معدن صلب والمعدن ده بينصهر بسبب درجة الحرارة وبالتالي بيتحول لسائل وبيتمدد في كل الحالات التمدد اللي بيحصل ده بيكون السبب في تغيير وضع نقط التلامس بتاعة الأوفرلود اخر حاجة هنتكلم عنها في الأوفرلود هو ازاي ان أنا اختبره كلمة اختبار يا جماعة معناها ان عارف ايه المفروض يحصل فانا بحاول احاكي الظروف اللي هيشتغل عليها. طيب الراجل ده المفروض ان هو بيعدي التيار يعني المفروض لما اجيب الافوميتر بتاعي واحطه على وضع البازر وابدا اقيس بين كل دخل وكل خارج هلاقي الكلام ده بيوصل معايا كهرباء يعني ايه؟ يعني هسمع صوت البازر بتاعي او هشوف المقاومة بتاعتي صفر اوضة. طيب احنا قلنا كمان ان في نقط مفتوحة وفي نقط مقفولة المفروض لما اقيس بازر عليهم النقطة المفتوحة هتديني ايه؟ هتديني اوبن سيركت شورت سيركت يعني لما اقيس على النقطه المقفوله دي هسمع صوت البازر وزي ما قلنا ان في زرار بيعمل تيست للترب بتاع الاوفرلود المفروض لما اضغط عليه واقيس هلاقي النقط دي فعلا غير وضعها يعني النقطه المفتوحه هي اللي هتديني بازر والنقطه اللي كانت مقفوله هي اللي هتبقى مفتوحة هتديني ما لا نهايه طيب ده كده ببساطه ازاي اختبر الاوفرلود طيب احنا كده خلصنا الاوفرلود يا جماعه يا يكون الموضوع بسيط وعجبكم كده واشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله بالله عليكم، بالله عليكم اعملوا يعني لي سبسكرايب ولايك وقبل ما تخرجوا من الفيديو قولوا سبحان الله، باي.